Medtem pa med tem, pa... um. Medtem pa stopimo čokolado. <gled> <gled> wow! Hej, jaz sem Ana in preden gremo dan v guda huda kuhno vas bom veljala nekam, kjer upam, da bom dobila navdih za prvo letošnjo YouTube sladico. Gremo krnoti. Vršla sem po guda food recept, neki da je full in da se hiter naredi. Pa je mi, vi lahko pomagate. Otrok maj. Odgovor. Ja, to je to. Čarobne kroglice. Občutek imam, da vas bo recept za moje čarobne kroglice res začaral. Zradi tega, ker je super preprost, enostavno za pripravo in primern za vsako priložnost. Tole so sestavine, ki jih potrebujete. so iz dveh delov sredice in čokoladne skorice. Najprej se lotimo sredice. V posodo stresemo 100 g. arašidovega masla, 3 žlice javorjevega siropa, 1 žličko vaniljevega sladkorja, 30 g. kokosove moke, 25 g. kokosovega mleka iz pločevinke. Potrebujemo samo maščabo, ki se je nabrala na vrhu pločevinke. In še 45 g. mletih mandljev, Potem pa vse skupaj dobro premešamo z električnim mešalnikom. Če zmes preveč lepljiva, lahko dodate še malo mletih mandljev. Tole je naša masa, lahko gremo delati kroglice. Pogončamo in za eno uro postavimo v zmrzovalnik, medtem pa stopimo čokolado. Čokolado lahko stopimo na več načinov. Na vodni sopari se vam na primer težko zažge, v mikrovalovki je pa prej gotova in omaže se manj posode. Dodamo žličko kokosovega olja in dobro premešamo. Tole v skodelici je rubi čokolada, ampak za kroglice lahko uporabite katero koli drugo. Napište spodaj v komentar, katero imate vi najrajš. Samo še veliki finale. Kroglice zdaj takole pomočimo v čokolado. bo mesto malo hitrej naredilo. Vidite, včasih je za sladico potrebna samo čokolada in malo čarovnije. Ful bom vesela, če lajkate video, se naročite na Lidlo kanal in se vidimo na slednji Čau!